Kestävyys ja kestävä kehitys ovat muodostuneet teemoiksi, joita kukaan yhteiskunnallista keskustelua seuraava ei voi, eikä todennäköisesti haluakaan enää ohittaa. Erityisesti mediassa käytävässä keskustelussa yksilön tekemät valinnat ovat korostuneet huomattavan paljon. On verrattu esimerkiksi lihansyönnin ja kasvisten syönnin hiilidioksidipäästöjä sekä sähköautoilun ympäristövaikutuksia polttomoottoriautoiluun verrattuna. Puhetta on myös ollut paljon keinoista säästää energiaa, erityisesti aikoina, jolloin sähkön saatavuutta yhteiskunnassamme ei voida täysin turvata. Meidän jokaisen yksilönä tekemillä valinnoilla on yhdessä valtava merkitys yhteisen tulevaisuutemme kannalta, mutta mikä mahtaa olla projektien ja projektinhallinnan yhteys kestävyyteen ja kestävään kehitykseen? Tätä kysymystä tarkastelemme tässä videosarjassa. Projektien merkittävyys yhteiskunnassamme on sekä erittäin suuri että huomattavan moniulotteinen. Avaan tätä seuraavaksi. Taloudellisesta näkökulmasta katsoen akateeminen tutkimus on osoittanut, että länsimaissa tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta noin kolmasosa on projektimuotoista. Kehittyvissä maissa tämän osuuden voidaan olettaa jonkin, olevan jonkin verran pienempi, mutta samalla kuitenkin hyvin merkittävä. Globaalisti tarkastellen projekteissa liikkuu varovaisestikin arvioiden yli 10 triljoonan euron vuosittainen liikevaihto. Triljoona on iso luku, siinä on 12 nollaa ykkösen perässä. Yksinomaan Suomessa projekteja tehdään vuosittain noin sadan miljardin euron arvosta. Projekteja toteutetaan lähes kaikissa organisaatioissa, sekä yksityisissä että julkisissa, ja selkeä enemmistö työssä ihmistä osallistuu niihin roolissa tai toisessa. Samalla projektit tuottavat valtavasti vaurautta, joka mahdollistaa olemassa olevan yhteiskunnallisen palveluverkostomme ylläpidon ja kehittämisen sekä samalla erilaiset investoinnit tulevaisuuteen. Taloudellisten vaikutustensa lisäksi projekteilla on aivan keskeinen merkitys yhteiskuntamme kehittämisen kannalla. Yritykset tuottavat jatkuvasti kehitys- ja investointiprojekteja, joiden tavoitteena on uusien, resurssitehokkaampien teknologioiden käyttöönotto. Esimerkkejä tällaista teknologioista ovat fossiilivapaa teräs sekä ekologinen betoni. Tämänkaltaisilla projekteilla ja kehitysohjelmilla on suuri merkitys kokonaiskuvaa ajatellessa, sillä teräksen tuotannon, sekä rakentamisen osuudet globaaleista hiilidioksidipäästöistä ovat kummassakin tapauksessa yli 5 prosenttia. Yhteensä puhutaan siis noin 10 prosentin vähennyspotentiaalista globaaleihin hiilidioksidipäästöihin. YK on arvioinut, että vuonna 2050 nykyisen 55 prosentin sijaan jo melkein 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla. Satojen miljoonien ihmisten muuttoliike edellyttää valtavaa määrää projekteja, joilla rakennetaan tarvittavat asuintalot, koulut, liikenneinfra, voimalaitokset, viestintäjärjestelmät ja muita yhteiskunnan keskeisiä elementtejä. Tämän lisäksi käynnistetään vielä enemmän projekteja, joilla muokataan olemassa olevaa rakennuskantaa ja infraa siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin yhteiskunnamme tarpeisiin ja tuottavat kaupunkien asukkaille arvoa. Esimerkiksi tyhjille jäänyt teollisuuskiinteistö saatetaan muokata asuinkäyttöön soveltuvaksi tai asuinkerrostalon lämmitysjärjestelmä vaihtaa öljylämmitystä ekologisempaan maalämpöön. On tärkeää huomioida, että yhteiskunnallisesti merkittävien projektien elinkaaret ovat pitkiä, tyypillisesti useita vuosikymmeniä kestoltaan. Sekä toteutuksensa että käyttövaiheensa aikana nämä investoinnit varaavat valtavan määrän erilaisia resursseja. Esimerkiksi Olkiluodon uuden ydinvoimalan rakentamisessa tarvittiin yli 50 000 tonnia terästä sekä 250 000 kuutiota betonia. Toisaalta Olkiluoto 3 ei operaatiovaiheessaan tuota kovinkaan merkittäviä hiilidioksidipäästöjä, kun taas Suurehko, kohtuullisen moderni hiilivoimala, voi päästää piipustaan yli miljoona tonnia hiilidioksidia per jokainen vuosi, jolloin se tuottaa meille sähköä ja lämpöä. Hieman kärjistäen niiden ratkaisujen kanssa, joita lähivuosina tehdään, joudutaan elämään hyvinkin pitkä aika. Liittyvät ne sitten esimerkiksi hiilidioksidipäästöihin tai radioaktiiviseen jätteeseen. Näin ollen tekijät kuten resurssi ja energiatehokkuus ovat hyvin olennaisia tulevaisuuden projekteja käynnistäessä ja suunniteltaessa. Jo yhden prosentin parannus voimalaitoksen hyötysuhteeseen vaikuttaa erittäin merkittävästi sen elinikäisiin päästöihin. Uuden teknologian hyödyntämisellä projekteissa on merkittävä rooli kestävän kehityksen kannalta. Yksilön valintojen lisäksi projektit ovat siis yksi keskeisimmistä avaimista yhteistä tulevaisuuttamme ajatellen. Näin ollen projektien parissa toimivilla projektiammattilaisilla on suuri vastuu kannettavanaan ja suuret mahdollisuudet olla vaikuttamassa keskeisiin meitä kaikkia koskeviin päätöksiin.